Sedussa voit opiskella verkossa kaikki yhteisten tutkinnon osien pakolliset ja valinnaiset osa-alueet. Yto verkko on koottu e-kampuksen yto-sivustolle. Aloita tutustumalla pakollisiin ja valinnaisiin opintoihin ja testaamalla valmiutesi verkkoopiskeluun. Yto -verkko aloitat helpoiten ilmoittautumalla osa-alueen starttipajaan. Starttipajassa saat kurssiavaimen ja ohjeistuksen osa-alueen opettajalta. Voit aloittaa verkkoopiskelun myös oman kampuksesi vauhdittamossa, jossa kurssiavaimen ja perehdytyksen antaa vauhdittamo-ohjaaja. Ilmoittaudu aina mukaan myös tukipajoille, joihin voi osallistua paikan päällä tai verkossa. Tukipajoilla saat ohjausta ja tukea niin opettajalta kuin toisilta opiskelijoiltakin, yto verkko on suunniteltu siten, että voit yhdistää niitä opiskeluun työpaikalla. Apua opintojen suunnitteluun ja opiskeluun saat aina osa-alueen opettajalta. Tervetuloa mukaan!